Mám rád hezký počasí, pokud svítí slunce, ale není příliš teplo. Takže optimální je tak kolem 20 stupňů Celzia. Nemám moc rád, když je 30 nebo víc stupňů, to už je na mě moc vedro, takže... Nesnáším vlhko, nesnáším vlhko, takže tady trošku trpím. A, takže mám radši suší počasí a nejlepší je třeba Jaro v České republice. Třeba duben, květen. A nebo potom podzim. Takže ani nemoc horko, ani nemoc. Zima. No. Počasí mám rád slunečný. Když je venku, svítí sluníčko, já nemusím nic dělat a můžu si tlehnout k vodě a rozvolit se. Takže jsem letní typ. Léto je takový moje oblíbený období. Jak mi léto přestoupí, Těch 8, 20, 30 stupňů, tak to už je zle. Tak to ne. Ale když je takový příjemný den, tak 25, 27, stupňů, tak to je úplně nejlepší. A, není tomu tak dávno, když jsem říkala, že mám ráda zimu a teplo jsem moc ráda neměla. Ale teďka se to změnilo a mám radši teplo a zimu nemám ráda. Myslím si, že to je věkem a tím, jak člověk vnímá. Jaká rád počasí? Nejraději jaro nebo podzim? Jaro, protože všechno tak jako ožívá, kvete a je vidět spousta takový, jako, jako začíná nový život. Na jaře jsou relativně i obvyklé, jako narození zvířátek v přírodě, a tak jako všechno je pozitivní. A podzim je takový jako zase jako uklidnění se jak všechno jednou končí jak stromy opadávají tak je takové jako vrácení se že i my jednou přijdeme a někdy opadneme a nebo upadneme na zem opadneme ve smyslu že umřeme